שהשבוע שיש לנו בחור בשם נרסר בארץ שמייצר מודים והוא עושה מודים יפהפים ועם חביתות ובמה דברים נפלאים זה הטנקים המפלצתיים הגדולים ממה שראיתי אני עוד לא בשלב הזה אבל אני אגיע לשלב הזה לקרוב ויש לי יום עולדת במאי למי שצריך לדעת זה יש לו מודים קצת ג'י עולה שלב לדעתי. אני חושב ששלב הטעימות של 96 מוצרים שלו מצטיין בתור אחד שחופר לו לפני כל הזמנה ואחרי כל הזמנה, טעים לי, לא טעים לי, דברים שפחות הלכו ירדו מהמחזור והרשימה תצטמצם לתעמים, רק לטעמים הטובים שהקהל אהב משלישי רביעי הוא מוציא ממש סדרה חדשה כנראה עם מדבקות חדשות חלק, חלק רוב התאמים גם יעברו שינויים וחיזוקים משמעותיים אני כבר עשיתי הזמנה, אז יהיה לי בלי המדבקות אבל שווה לחכות, זה מ-OG לואיס מבית המעדים הוא כבר העלה כמה תמונות השבוע וסרטונים שהוא מעדי חמין ניסיתי לברר מה זה חמין, אבל כנראה מדובר בנוזל ש... שישן במחבית אני לא דאי כל אופרטים אני רק יודע שזה יש קינוח מיאליק ושופור שמעבר דיברתי שולחים לאגיר שישנם מוצריים חדשים אז the uh, one hit wonder כבר ניצח במלאי uh, אני יכשית uh, מה שיצא צטי חורמאנ על הדמנ שזה תוד ואני בוא אפ"תוד uh, וראיתי גם עוד uh, עוד uh, טעם חדש לסדרה של the why uh, תפוח קיוי יאללה, מברוקה, לא טעם חדש והיא אומר אלוהים ואי אור ואי אור מיני שף מיני שף, עובדתי פעם קודמת שולכים להוציא שני טעימים חדשים אז השבוע אני כבר יודע שאחד יהיה לוליטופ כמו של פעם ואחד יהיה פופקור עם קרמל מלוח שכנראה יהיה מוכן כבר עד אחד והיא אומר אלוהים ואי חושך ואי עכשיו קצת חדשות מהעולם. פלורידה הצטרפה למדינות שלא מאשרת למכור נוזלים בתאמים. היא הגיעה אחרי קליפורניה, אחרי מסצ'וססס, אחרי ניו ג'רסי, אחרי רודאינלן ואחרי ניו יורק. בשש המדינות האלה לא ניתן יותר לקנות נוזלים בתאמים מתישהו מהחודש. שימו לב, מותר לקנות נוזלים בטעם טבק, אבל לא בתאמים. וזה הוביל אותי לנושא הבא שהוא ה-FDA ה-FDA זה Food and Drink Administration שזה, אני מתרגם לעצמי לעברית זה המחלקה שאחראית לאוכל ושתייה במשרד הבריאות עכשיו, אני אגיד הצד החיובי והמגניב בזה זה שבעצם אומרים, הוא כל נוזל שאתם רוצים למכור לצרכנים, לאנשים כמוני שרוצים כל נוזל, אנחנו רוצים שמשרד יהיה אישום במשרד הבריאות שאתם לא נותנים להם חומרים רעילים זה יגענו עלינו מ... יצרנים שמחליטים לשים ויטמין E בנוזל או רוטבר, שקל, כלשהו. מהצד השלילי, הרבה יצרנים עכשיו בארצות הברית פשוט קוסים כי ההגדרה ב-FDA אומרת שכל תרקובת שונה שאתם עושים, אתם צריכים לקבל עליה אישור נפרד ממשרד הבריאות. זאת אומרת שאם אם אני יצרן עם 90 טעמים, אני צריך 90 אישורים על כל נוזל ונוזל, אני בהמשיך אצרף אפילו של בחור שיצרן ממיומינג שמסביר שיעלה לו משהו כמו 3.6 בליון דולר כל האישורים מה-FDA בשביל כל הנוצרים שהוא מייצר אז הוא במ, שלו, יש לו גם טיים לימיץ, זה להגבלת זמן, הוא לא מצליח, הוא, לי, הוא, הוא ממש בוכה, אני אז uh, מסתמנת uh, מלחמה החדשה העולמית בתאמים. עכשיו, זה לא רק באי-ליקויד, זה גם uh, סיגרים בתאמים. סיגר, באירופה כבר עשו סיגרות בתאמים, מאחת הכתבות שקראתי. Uh, הקרב החדש <מח> הולך על <מח> תאביב. אולי כדאי שכבר היום נתחיל להתרגל uh, לידו טבק, וכשיהיה לנו טעם טבק גיבוי, uh, אם בטעות משרד הבריאות שלנו נתחיל לאמץ, כי מה לעשות בישראל, גדעי מעתיקים כל דבר שלהפסות עודית. אז זה בשורות רעות אבל זה מה שקורה בעולם חברים ביי טוב וממש תרים מרגע זה שיש לנו אתר חדש EGIOCYL שתכלס זה אתר של סיג לפחות ממה שהבנתי שבעצם אפשר לעשות את ההזמנות רק של הסחורות המיובעות לא סחורות של סיג עצמם רק את מה שהם יבין, וזה ישירות מנעריה ומשמעותית במחירים יותר זולים מה שיש באתר שלהם אז אהבתי